A na hore travičku ja žála prišla svekrát a mi vynadala, nenadávaj potvoru, dajaka, dala si mi za muža, pijaka, nenadávaj potvoru, dajaka, dala si mi za muža, pijaka, nič nerobí, poď, čo všem Že ne vidávajte po boršču milička i gamotci Aniže co čo mi cílče Ani Aniže mi nešnivalo, čo mi cílče povedalo. Tja Bóg, miła moja uczme długa, bo ty dva dwa ja nie červene. Ostani zdrava miela moja, lišna vola, višna volja, o stani zdrava mila moja, o stanuj zdrava do sobą.